أكوان الله وآياته آفاق النور وبركاته خرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفراته، خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحاته، وجبالًا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات. أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم في لقاء إيمانياً علمياً مبارك نبحر فيه في رحاب هذا الخلق في رحاب هذه الأرض هناك أيها الأحبة في كل شيء من حولنا سبحان الله آية تشهد على وجود الله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذبابا ولو اجتمعوا له ما سر الذباب ايها الاحبه؟ الذباب ايها الاحبه تبين حديثا انه مسخر لنا ايضا، سبحان الله يعني حتى الذباب سخره الله لك ايها الانسان. تبين ايها الاحبه ان هذا الذباب فيه مضادات حيويه اقوى من المضادات الحيويه الموجوده حاليا في الارض. عندما قامت باحثه استراليه بالبحث عن مضادات حيوية قوية جدا عثرت عليها أين على جناح الذباب سبحان الله لأن الذباب يكون محمل بكميات كبيرة جدا من البكتيريا والفيروسات وكميات من المخلوقات الضارة جدا الدقيقة فأودع الله هذه المضادات الحيوية ليقيها ولكي نستخرجها نحن ونستفيد منها نحن البشر انظروا هذا هو البحث أيها الأحبة الذي شكك فيه كثير من المشككين هذا هو بحث الباحثة الأسترالية حيث تقول إن الشفاء أو أنتبيوتكس جديد وقوي جداً وفعال موجود على السطح الخارجي للذباب سبحان الله هذا بحث أيها الأحبة منشور ومعترف به عالمياً النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا وقع الزباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاث مرات فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء هذه المضادات الحيوية هي الشفاء سبحان الله يعني النبي كيف علم بذلك كيف علم بأسرار الزباب الذباب ذكر في القرآن أيها الأحبة يا أيها الناس ضرب مثلٌ فاستمعوا له خطاب للناس المؤمن والملحد ان الذين تدعون من دون الله ليخلقوا لي ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ماذا ضعف الطالب والمطلوب سبحان الله يعني حتى الذباب ضعيف والانسان اضعف منه قياسا لحجمه لقد تبين ان الذباب أقوى من الإنسان بكثير قياساً لحجمه وتبين أن دورة حياة الذبابة يعني سبحان الله الذبابة لها خصائص عجيبة جداً تتكاثر بطريقة هائلة جداً حتى أن أحد العلماء قال لو أن كل البيوض التي تنتجها ينتجها ذباب الارض لو ان قلناه قدر لها ان تتكاثر وتنمو جميعا لغطت الارض بغلاف سمكه ثلاثه امتار من الذباب ولكن الله تعالى ماذا؟ يميت معظم هذه البيوض ولا ينمو الا القليل منها المناسب للبيئه والمناسب لحياه هذه الكائنات. آيات عين الذبابه ايها الاحبه عينها ايه من ايات الاعجاز طريقه طيرانها ايه من ايات الخالق عز وجل سرعه المناوره لديها الاعين مركبه تقوم بالتقاط الاف الصور في في الجزء الصغير من الثانيه في الميلي ثانيه جزء من الالف من الثانيه ثم تجمع هذه الصور في دماغها ثم تعرضها بالتصوير البطيء بالنسبه لدماغها وتتخذ القرار سواء ب يعني المناوره او الحركه ولكنها سبحان الله حشره قذره حتى ان ذبابه الفاكهه مسخره لنا ايها الاحبه، هل تعلمون ذلك؟ لماذا؟ ذبابه الفاكهه فيها الشريط ان DNA أو ما يسمى بالشريط الوراثي أو الحمض النووي داخل كل خلية من خلاياها قريب جدا من الشريط الوراثي للإنسان سبحان الله وبعض الأمراض التي يصاب بها الإنسان تصاب بها الذبابة وهنا خصائص كثيرة مشتركة بين عالم الذباب وعالم البشر ماذا فعل العلماء؟ يأخذون هذه الذبابة ذات القدرة العالية على التكاثر ذبابة الفاكهة تتكاثر بسرعة هائلة يعني آلاف الأجيال تستطيع أن تكاثرها ثم يجرون ملايين الاختبارات عليها لكي يخرجوا بدواء جديد أو علاج جديد سبحان الله من يخطر بباله أن الله تعالى حتى هذا الذباب سخره لك أيها المؤمن وأيها الإنسان. ألا تشكر نعمة الله تبارك وتعالى الذي سخر لك كل شيء؟ الذي أولئك التطوريين يقولون إن الذباب وجد بالمصادفة وهو عبارة عن يعني حشر لا قيمة لها جاءت نتيجة تطور طبيعي ولكننا نقول إن الله هو الذي خلقها وهو الذي سخرها وهو الذي قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا شمسه بالنور تسري جل من اجرى العيونا ابدع الأوصان فضلا انبت الحب الحصينا اجرى بحرا عند بحر برزخ الايات فينا مالك الاقدام